Ви бачите, це ми в кухні і в хаті понаходили осколки. Анастасія згадує, як 9 травня 2022 року було кілька прильотів на територію її домогосподарства, наслідок чого зруйновані будинок, літня кухня і хлів. Після цього жінка з чоловіком і дітьми виїхали до Хмельницького. Ми виїхали 10 травня і повернулися ми назад сюди в село в декабрі, місяць, 19 декабря. Що ми вже повернулися. Врем'я нажили жили в свикрухі, ну так, як і є тут, що потеплішало, і ми повернулися сюди, в гаражі. Нас оборудували гараж і проживаємо поки з дітьми тут. Каже, хоча й облаштували необхідними меблями гараж, та частково звикли до нових умов, прагнуть відбудувати оселю. В Новоселівці станом на квітень 2023 року проживає 205 людей. До початку повномасштабної війни їх було орієнтовно 600. Зафіксовано пошкодження в приблизно 90 домогосподарств. Із них майже зруйновані – це 20 домогосподарств. Люди, не дивлячись на це, займаються відновленням. Їм дві неділі тому був доставлений шифер. Постраждав і будинок Галини. Жінка показує, який вигляд він мав одразу після обстрілів. Законсервувати його допомогли волонтери Добробату. Але, каже, найбільше горе – загибель сина в червні 2022-го через влучання російського снаряду. Четверо людей тут загинуло. А невістка в цей момент пішла в хату міш... мішати, варила борщ. І так вона чудом вона залишилася жива. Жінка говорить, хоче перепоховати сина в Новоселівці. Поховали в Погорєловці, тому що тут сильно стріляли. Тут не пускали на кладбище, Нас і зараз не пускають на кладбище, тому що ще не розмініровано. Постраждала й соціальна інфраструктура, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. З закладу шкільної освіти села Новоселіка від прямого влучання снаряду ворожого, повністю зруйновано і повністю все, що було там. Згоріло Новоселівська філія перомайської опорної школи, слава богу, не зазнала прямих влучань однак від прильотів поруч від вухової хвилі були пошкоджені вікна, були пошкоджені двері, був пошкоджений дах. На порядку денному проведення обстеження приміщень та виготовлення проектно-кошторисної документації розповідає очільник громади. Що стосується пункту здоров'я Слава Новоселівка, то він також від прильотів був пошкоджений. Там дуже складне питання, це кадрове, але зараз також ми вирішуємо це питання і знаходимо спеціалістів, медичну сестру, яка б могла б там хоча б тричі на тиждень виїжджати в село Новосилів. Максим Коровай говорить: "В селі працює магазин, відновлення електрогазу та водопостачання. Людям надається продовольча та матеріальна гум допомога. Транспортного сполучення з Миколаєвом немає. Але ведуться перемовини з благодійною організацією 10 квітня щодо можливості запуску внутрішнього громадського транспорту. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.